Двоє загиблих та ще троє отримали поранення. О першій 14 пролунали потужні вибухи в Баштанці. Російські війська обстріляли місто. Удари прийшлись на житловий район та квартал, де розташовані органи місцевого самоврядування. Внаслідок вибухів зруйновані житлові будинки, будівлі районної обласної військової адміністрації, районної ради, міської ради, стадіон та спортивна школа. Від потужних вибухів біля свого будинку прокинула жителька Баштанки Наталія. Жінка розповідає, зорієнтувала схопити дітей та стати біля стіни. Це їх врятувало. От тут стояли, а оті двері вибило і оці теж вирвало. А ми отако, я тут ота Каню накривала, а Серьога з тієї сторони, двоє дітей. А Серьога Саня, і от так ми стояли. Лежу я на кроваті з Серьогою. Серьога щось проснувся і почав вставати. Я теж проснулася. Він тільки приподнявся, і воно, як гупнуло. Малий сидів у кухні і одразу отут вікна. Він нахилився, я такою, як прочесало, по голові тільки. Ну, він нахилився, то він в больниці зашили рани. І він давай бігти, тут вікна летять. Ну, і осколками оце його побило так. В будинку, де проживає Наталя, що овіком та дітьми зруйновані стіни, вікна та двері. Ну, криша потолок просів. Серега, тільки що він строїтель, лазив на горіше, то казав, що треба там міняти, буде навіть потолок сам. Ну хлопці, одразу, через 5 хвилин ми тільки встигли вилізти, Уже бігли хлопці. Забігали в кожний двір, питали, чи живі. І... Чоловік Наталії говорить, вибухи почались о першій ночі. Один зі снарядів розірвався поруч з будинком. Примірно в час ночі відбував зрив. Повилітало все, ось ось ви снімали. Держимо себе в руках, не панікуємо, неприятність велика, ну що ви зробите? А я його вже робити не буду, тут нема що робити, ви подивіться, тут стіни понесло конкретно тут. А сьогодні, наприклад, добре залишатися? Ну, будемо матушки жити, поки війна не закінчиться, може ж дадуть якусь. Копиченку, та й будемо відстраюватися. Ще зруйнований будинок брата Тетяни. Тут обвалила стіни та рухнула стеля. Чоловіка вдома не було. Де в нього спальні там. там, не побачте, через двері видно. Ви це двері? Там його спальня, там його кровать стоїть. Я питаю, а що тепер втяглося? Ми вчора вночі чули, дуже громко було, його там приїхав покормитися, позвонили. і там рядом у мене плем'яниця живе та саме. А тепер не думаєте, якось виїхати, може, з міста? Нема куди. Це що? куди? Ми б виїжджали 1-го числа, ні, там туди, в Гузьку область, ну що, грошей немає, роботи немає, посадили трохи та й повернулися на свій страх. На рейс. Внаслідок нічного обстрілу Баштанської громади зруйновано 8 приватних житлових будинків. Також пошкоджено лінія електропередач. На місці ведуться ремонтні роботи. Мер міста Олександр Береговий відмовився від коментарів. Єлизавета Кротик, Єдині новини на Суспільному, Миколаївщина.